ביי אה, אלן, מזולה של טולה, קנתה וברך להתעבטל אני כבר שבועות מסתכל ביוטיוב ומנסה להבין מה חסר מה כבר לא ראינו מה כבר לא חידשנו אני יודע דריך המלא לאיך להיות לא קרין אבל הדבר שאולי אנחנו צריכים לזאת איך נראה קרין איך הוא נראה בכלל בואו נתחיל יוני בריינדל תווה פנים משלמות יד נוסיף את רחום נטבלן בגבות הכי גבה ולכינוח, מוסיף את השיער הכי מושלם ביוטיוב רפט! גיא טיבי אז הגיע הזמן שתלמדו לי עם הליים הסיטואציות של קרים אין אחד שלא צריך להוציא רעלים מהגוף קאקי שימו לב כשאתם לפני הראשון תמיד צריך אחרת הולך בסבבה ואז אתה עובר ליד מישהו שהולך מהצד הנגדי לאיפה שאתה הולך ואז שלכם מתקעים בסיטואציה מביכה ולא יודעים לאן הלכת איך להימנע? תמיד תלכו ישר המתקלח לענעתך לסאבל, מסאבל, מסאבל הסבון אופן מכאן יש לך שתי ברירות להיות I just think That's <laughs> first right there if I want the one time it's <laughs> too You know, that drinking. I'm thinking. not drinking, you're a ride.